السلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہے آج جمعہ المبارک بھی ہے اور میں ایکچولی آج کی جو گفتگو آپ بھی کہیں گے کہ یہ کون سا آج موضوع لے کے بیٹھ گیا میں راشمی بہرحال آج کا موضوع اس لیے بھی میرے لیے اہمیت کہاں میں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ پہ یہ شد تو ایسا واقعہ پیش آتا ہوگا آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسی بے توقیر چیز آپ کو پڑی کہیں نظر آ ہو تو پھر آپ اس اس کو نظر انداز نہیں کرتے ہوں گے بلکہ اس پہ سوچتے ہوں گے تو خیالات کا تانے باروں سے آپ کو بہت سی چیزیں گرہیں کھلتی ہوئی آپ کو نظر آئے آج جب میں واش روم میں بازروم روم کے لیے گیا تو وہاں ایک موجود پتھر پتھر بے توقیر پڑا تھا اب میں یہ دیکھ کر سوچتا چلا گیا جس پتھر کی تصویر آپ اب آپ, آپ دیکھ رہے ہے اس اسکرین پر اس کو پنجابی اور سیک کی زبان میں چاما اردو میں جاما اور شاید انگلش میں سکربرز کہتے ہیں یہ پتھر پاؤں کی میل اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں فارغ اور بیوقوف شخص کو چاواں بولا جاتا ہے ایسا ہی ہے نا ہم کہتے ہیں نا او یارو فلاں تو چاواں ہی ہے یار وہ یار فلاں شخص ہی ہے بہت ہی کم قیمت چیز ہے بیس روپے پچاس روپے حد سو روپے میں اچھا خاصا بڑا چاواں مل جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج چاوے کی پر کیوں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا انتظار کر لے میں آپ کو بتاتا ہوں نا چاواں اگرچہ درہ پتھر ہے یہ تلاش خراش یعنی گرومنگ کے بغیر عمل سے نہیں گزرا اگر اس کی گرومنگ پراپر کی ہوتی تو یہ پچاس روپے میں یا بیس روپے میں ہر نہ بکتا یہ لوگوں کی میل اتارنے کے لیے استعمال نہ ہوتا اور اس کا مقام واش روم میں کسی فرش پر پڑا ہوا نظر نہ آتا جو لوگ گرومنگ کی عمل سے نہیں گزرتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو پالش نہیں کرتے وہ بھی چاوے ہی ہوتے اور چاوے کی طرح بہت سستے بکتے ہیں معاشرے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی اگر چاواں گروم ہو جائے تو خوبصورت شو پیس بن کر ڈرائنگ روم کی زینت بن جاتا ہے شائقین اسے دیکھتے ہیں اور تحسین کرتے ہیں اور اس پتھر کو اگر مزید نکھار لانا مقصود ہو تو تراش خراش کر کے موتی اور لگینے جڑ کر خواتین کے حسن کو میں اضافہ کا باعث بن جاتا ہے لوگ اسے بینک کے لاکرس میں محفوظ کرتے ہیں وگرنا وہی چاواں واش میں ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جائے تو فکر فرش پر بکھر جائے تو پھر اسے حکارت سے کچرا سمجھ کر کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے اور ایسے لوگ جلسے جلوسوں میں سیاستدانوں کی کرپشن اور نا اہلی کی میل اتارنے کے, کے لیے کام آتے ہیں استعمال ہوتے ہیں ایسے لوگ تو ہے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اور دوسرے پغیر چاویں کہتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے سرکار تبدیلی آئے گی کہ نعرے مروانے کے لیے وہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے جلسے میں بہت زیادہ آپ کو اس طرح کے جھامے مل جائیں گے تو جہاں چامے زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں جلسہ بھی کامیاب ہوتا ہے اور جہاں کم چاویں آتے ہیں تو کم کامیاب ہوتے ہیں اب انٹرنیٹ اہم ہو چکا ہے اب چاویں جو ہیں نا وہ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل چاویں بن گئے ہیں سارا دن موبائل پر ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک, ٹک کرتے ہوئے یا لیپ ٹاپ پر چاول انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بدعنوان نااہر سیاست دانوں کو اور تفرقہ بازو کی دکانوں چلانے والوں کا دفاع کرتے نظر آپ کو آئیں گے ایک کو گالیاں دیتے ہوئے چاول نظر آئیں گے تو یہ چاول ہی ہیں وقت بہت قیمتی ہے میرے عزیزوں میرے نوجوان میرے پیارے بچوں میرے عزیزوں میرے نوجوانوں یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے اللہ قرآن میں وقت کی قسم کھاتا ہے جس نے وقت کو برباد کیا وہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا اور لوگوں کے میل اتارنے کے لیے اگر تم لوگوں نے وقت کو برباد کیا تو پھر اسی طرح ہی اپنے سیاست دانوں کی اور ان لوگوں کی جن کی میل برے جسموں سے آپ صرف میل ہی اتارتے رہیں گے اپنے آپ کو گروم کرو میرے یارو میرے بچوں اپنے آپ کو میرے دوستوں اپنے آپ کو گروم کرے ہر لمحے اپنے آپ کو اپنے ہنر کو پالش کریں جی ہاں نئے ہنر سیکھیں نئی نئی زبانیں سیکھیں یہ جو انٹرنیٹ ہے نا یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ دفاع کرتے پھرے ایک دوسرے کو گالیاں پکتے پھریں یا تذلیل کرتے پھریں ماں بہن کی گالیاں نکالیں سارا دن یا ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھتے پھرو یا واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو گالیاں فارورڈ کرتے رہے ایک دوسرے کے میسیجز فارورڈ کیا کرو اس لیے مقصد کے لیے نہیں ہے دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے یورپ امیرکا جن جن ممالک میں آپ دیکھیں گے وہاں لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کر کے کروڑوں ل... روپے کما رہے ہیں اس طور میں کیونکہ ہنر پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے بالکل نہیں اجارہ داری تو اچھی بات یہ جی ہے اس ہنر کو سیکھے صرف بات کیونکہ میں نے جامعہ سے شروع کی تھی تو آج آپ خود دیکھ ہیں کہ آپ سیاست دانوں کی بدعنوانی کی میل صاف کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور وہ آپ کو بخوبی استعمال کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے جن کو کوئی پیسے نہیں ملتے ایسے کہ تھارسز کر رہے ہیں بیوقوف اپنے رشتوں کو دوستوں دوستی کے تعلق کو بھائیوں کو دوستوں کے ساتھ اختلافات پیدا کر کے پر رائس کر رہے ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. یار اپنے آپ کو گروم کرو اپنے قدر میں اضافہ کرو نہیں تو تمہاری حیثیت اسی میں جیسی ہوگی جو فرش میں ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے اور اس کو کچرے کے ڈرم میں ہم ڈال دیتے ہیں کوڑا کرکٹ کے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں تو میرے آپ لوگ اپنا وقت ضائع کرو اسے وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملنا آپ اور میں ایک بات اور میں بڑی اہمیت کے حامل بات کروں یہ اکیلے آپ نہیں ہم بھی کسی دور میں چاویں بنے رہے ہیں تو آج جب میری 58 ایٹ ایئرز ایج ہے اور میں نے اس پوری دست کی صحت پہ وقت گزارنے کے بعد آج میں محسوس کرتا ہوں کہ 1980 میں ہم جب چاویں بنے تھے تو آج یہ احساس ہو گیا وہ وقت ضائع ہو گیا ہمارا وہ واپس تو نہیں لوٹنا نا تو میں آپ کو کہوں گا میں چاول نہیں بننا ویلیوبل چیز بنے گروم کریں اپنی شخصیت کو مزید نکھاریں اور انشاءاللہ اللہ آپ کی ایک آپ گراں قدر اللہ نے آپ کو ایسے فضول پیدا نہیں کیا آپ سے اللہ نے بہت بڑا کام لینا ہے یہ کام کسی کی میل اتارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے اس کے لیے منفیت انسانیت آپ سے ہے انشاءاللہ اللہ تو انشاءاللہ اللہ اپنے آرا سے بھی ضرور نوازیے گا وسلام